to hlavou bude věřit Já ty, ty běž, že mi jenom o to udělastex, Snažím se tam to plátno, novej trek, jo, novej nikdy nastabek, Myslím, zemřel, by to je to tak a MG žádný fach. -fa. Jo, čekaj na ten drop, jo, běž hop, hop, hop, na moji vrstě, čekuj, kdy se, krví je dělá to ledřív, že rad můj hlavy bude to jediný. Sorry, já jsem ten No na sebezky nečíny, zmrt se ti cítí, cítí bez noční městem mu na můj za dvě kila chain, zastřejím sáty barány, hej, teďka to roztočíme, aj jezi s náma toj to je tak chojď ej, na sobě žádný bek, brácho, nedělej podejmy tu bej, neřeším, co bude next, co bude, bude, co bylo, bylo, každý se někdy bál, viděl jsem sebe ve snu a nestabil, žádná ho, žádná bitch, tohle byla, bylo dříve Cítíš tuhle flou ten chvíle, jo, bude já cítím ten půj, nedávám bíro, dávám líp, nejdeš špat, já vemkám si jestli ty si bere, já jsem víc bad, ty jsi nejvíc bad. V garáži Lamborghini, na sebe skvělé džíny, smrce, cítí bez viny, smrce, cítí bez viny, běženo, a baj, co já jsem byl, na sebe skvělé džíny, cítí bez viny, a my brain. Sorry, I I jsem y -y. ten boj, a já jsem ten Na ay, ay, jsem ten boj, skinny já jsem ten neboj, a já jsem ten neboj, a já jsem ten neboj, a já jsem ten boj, a já já jsem ten Naší rodiny, národy, kůň, do a až já vím, že ne, já se cením jako bíbý, čo, ale i když by haj, tak jo, že abych měl v sobě mořský, a nečekej, že ne, a že nejde o tak tedy pak o co a o co Dálku, to pro mě není, děj očekuj mi, ať se vám to ne, no, game nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, low, low, low nikdy, já low Yo. nikdy, nikdy, nikdy low Jo, jo, už je už rejte, la Yo yo yo now we bought got 316 BMWs name I'm Dodo it's gonna slide check na slide check you do toho, at the top slide back, back do 361 flip back grind and a beat to chain high back double kill I shoot my scope then la la so far and drop now we bought got 316 BMWs name I'm Dodo it's slide check na slide check you do toho, at the top slide back yeah, do 361 flip back grind yeah, and a beat to chain high back double kill I shoot my scope then la la so far and drop now we just need to tak on attack mode Titulky vytvořil Jirka